Ο χρόνος αποτελεί κοβικό στοιχείο της ενελογικής ιστορικής μάθησης και σχετίζεται άμεσα μεταξύ άλλων με την έννοια τη αλλαγή και της συνέχειας. Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στις συνήθειες και στις πρακτικές των ανθρώπων, πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγέ που καταγράφονται, τι επηρεάζει τις αλλαγέ στη ζωή των ανθρώπων μέσα στον χρόνο, τι ξέρουμε για τις αλλαγέ στην τεχνολογία της καθημερινότητας των ανθρώπων, το μαθησιακό αντικείμενο, συνέχεια και αλλαγή, οικιακά σκεύη άλλοτε και τώρα, προσπαθεί να πραγματευθεί παρόμοια ερωτήματα και είναι μέρος της συλλογή ιστορίας του φωτόδεντρου μαθησιακού αντικείμενων και ειδικότερα της υποσυλλογή νεότερη και σύγχρονη ιστορία 19-20 αιώνας. Αποτελεί μια διαδραστική δραστηριότητα κατανόησης του ιστορικού χρόνου η οποία εστιάζει στις θεματικές της κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής ιστορίας του ελληνικού κράτους, μέσα από ιδιαίτερα θεματικά πεδία, όπως αποτυπώνονται και με τις συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στου μαθητές και στι μαθήτριες να μελετήσουν ιστορικό και πληροφοριακό υλικό για σύγχρονα και παλαιότερα οικιακά σχέδια, προκειμένου να διακρίνουν τις χρονικότητές τους. Η διάκριση της αλλαγής και της συνέχειας στο πλαίσιο της ενηλογικής ιστορικής μάθησης με θέμα την τεχνολογία της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στη διακρονία αποτελεί αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο συνεισφέρει στην κατανόηση του ιστορικού χρόνου. Στην πρώτη οθόνη του μαθησιακού αντικειμένου, οι μαθητέ και οι μαθήτριε έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν αυθεντικά ιστορικά αντικείμενα, οικιακέ συσκευέ και τεχνουργήματα του παρόντο και του παρελθόντος και να ασχοληθούν με ένα διαδραστικό παιχνίδι διάκριση και τοποθέτηση των διαφορετικών σκεβών στη σωστή χρονικότητα, σύμφωνα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και την παλαιότητά του και να ελέγξουν την ορθότητα των επιλογών τους, παρατηρώντας τα χρωματικά πλαίσια των σωστών και λανθασμένων τοποθετήσεων. Σε όλα τα μέρη του μαθησιακού αντικειμένου, οι μαθητές και μαθήτριε μαθήτριες έχουν πρόσθετη δυνατότητα οπτικής και ακουστικής πλοήγησης με απαραίτητα ηχητικά σχόλια. Όπως σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο της συλλογή ιστορία του Φωτόδεντρου, Δίνεται ένα σύντομο κείμενο βασικών πληροφοριών π για το είδος και τη διδακτική αξιοποίησή του και η σχετική βοήθεια β για τον τρόπο πλοήγησης και διάδρασης σε κάθε οθόνη. Στην επόμενη οθόνη του μαθησιακού αντικειμένου, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν με αποθήκευση σχετικών αρχείων ήχου στοιχεία για την κατασκευή και τη χρήση των μαγειρικών σκεβών να διακρίνουν διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των ομοειδών αντικειμένων και να σημειώσουν την πιθανή αλλαγή ή συνέχεια στην κατασκευή ή και τη χρήση τους. Στον τρόπο αυτό, συμμετέχουν ενεργά στην έκφραση των προσωπικών τους απόψεων και πιθανών αρχικών παρανοήσεων, στην κατανόηση αιτιοδών σχέσεων της αντίστοιχη ιστορικής περίοδου και των ευρύτερων επιδράσεων των τεχνολογικών εξελίξεων στον πολιτισμό της καθημερινότητα σε επόμενη, τρίτη οθόνη, οι μαθητές και οι μαθητρίες έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν εκ νέου με το διαθέσιμο ιστορικό υλικό, να διακρίνουν μέσω των εκφωνήσεων χάλκινη κατσαρόλα με καπάκι και να τοποθετήσουν το αντίστοιχο σκεύος στη σωστή εκφώνηση, να ελέξουν τις επιλογέ τους και να επανέλθουν διορθωτικά. Στην ίδια κατηγορία μπορούν να αξιοποιηθούν και τα παρακάτω μαθησιακά αντικείμενα, το οποίο προσεγγίζουν με ίδιο τρόπο σχετικά θέματα